لذلك لما ولي الأمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعاش الحسن في خلافة سيدنا عمر من عشرة إلى أحدى عشر سنة لما جاءت له الغنائم في فلتح بلدان فارس أول ما بدأ بالحسن والحسين أعطاهما وأجزل لهم العطاء ولما جاءت له الغنائم الأخر من بلاد اليمن أول ما بدأ بالحسن والحسين فكان يدون أن يعطى الحسن والحسين كأهل السابقة مثل أهل بدر وهم صغار الصحابة كان يعطيهم عطاء أهل بدر هؤلاء الطبقة الراقية في المجتمع الصحابة رقم واحد هؤلاء أهل السابقة هؤلاء الذين بني الإسلام على ظهورهم بني الإسلام على على أعضائهم على أشلاء ممزقة وعلى رؤوس مقطعة في سبيل الله سبحانه وتعالى هذه هذا التاريخ المزيف من الحقد يستفيد منه آخرين يستفيد منه اولئك الاخرون البعداء الذين لا يستطيعون ان يعيشوا كالصراصر التي لا تعيش لا تستطيع ان تعيش الا في المجاري المحتقنه الا في المجاري المسدوده المنسده هكذا اناس لا يعيشون لا يريدون ان يعيشوا الا كالصراصر لذلك كانت من اجمل هذه الأيام أيام صحابة رسول الله ولما ولي أمير المؤمنين عمر وفتحت الأمصار فكان يعطي للحسن عطاء من لا يعطيه إلى بقية الصحابة، فأعطى إلى مولانا الحسن رضي الله تعالى عنه عطاء كما قلنا عطاء أهل بدر فاعترض عبد الله بن عمر قال يا أبي أنا أنا لي سابقة هجرة أنا لي سابقة بالهجرة وأنا من أهل بدر يعني له سابقة وهجرة سابقة إيمان وهجرة لما تعطي الحسن أكثر مني أنا أريد استحقاق استحقاقي أنا أفضل أنا أكثر أنا خدمة عندي بالإسلام أكثر منه هي إن كانت العدالة الآن المسألة مسألة عدالة أنا أكثر خدمة من عندك أنا لي سابقة بالهجرة والإيمان لما أعطيت الحسنة أكثر مني عطان قال أسكت لأم لك عبد الله بن عمر ابن من أفضل ومن أعلم الصحابة من أعلم الصحابة ومن أكثر الصحابة متشددين من اكثر الصحابه لذلك يقول عزائم بالتاريخ او بالفقه يقول عزائم ابن عمر ورخص ابن عباس فكان عبد الله بن عمر من اكثر الصحابه متشددين متمسكين بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. متعصبا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم يا ابي لما اعطيت الحسن اكثر مني وانا لي سابقه ايمان وهجره قال اسكت يا عبد الله لا ام لك إن أبيهما خير من أبيك وأمهما خير من أمك اسكت لي أبوهم أفضل من أبوك أبوهم سابق بالسلام أمهما أفضل من أمك يا عبد الله بن عمر هذا التاريخ هذا الذي يجب أن نقرأه هذا الذي يجب أن نبثه إلى أبنائنا وإلى أولادنا لا حقد مسموم لا بسطعن لعن نراوح مكاننا صار ألف سنه بهذه, ال... بهذه بهذه الخزعبلات التاريخ يقول شيء والواقع يذكر شيء هذا هذا النسب الطيب هذه العلاقه الطيبه وانت تجي مننا أنا... احنا الان ما نستطيع ان نقدم شيئا لديننا فقط سبا وطعنا ولعنا من الذي يستفيد منه وماذا تستفيد منه هذه العلاقه هذه علاقه، زين أنتما ايها الحاقدون على الحاقدون على الاسلام، هذه هذه كتب التاريخ، هذه مقاتل الطالبيين، هذا هاي واقعه كربلاء، واقعه الطف، اذا انت صادق اذا انت صادق اذا انت شريف، اطالع من ظهر ابوك ومن ترائب امك، اذا انت شريف اذكر من قتل مع الحسين امام الناس إذا كنت شجاعا إذا كنت شريفا عفيفا تريد أن تقول وتنفذ كلمة الحق أذكر الذين وأنا من هذا المكان من منبر رسول الله التي نسأل الله أن نقابل بها وجه الله بوجه الناصع نقول لكل أولئك الذين الذين يقولون للناس ويذكرون فيها مقتل امير المؤمنين مقتل مولانا الامام الحسين عليه السلام اذكروا من قتل مع الحسين اذا كنتم شجعان اكرر اذا كنتم شجعان ابطالا امام المجتمع جهارا نهارا اذكروا من قتل مع الحسين توقف يا سيد من الذي قتل مع الحسين قتل عمر بن علي قتل عثمان بن علي قتل أبو بكر بن علي يا عم التاريخ هذا الشيقونه وذبونة يا عم تنفذونه للناس شجعان هو الحق شجعان هو الحق المجتمع ينتظر منكم كلمة تلم الجروح جرح ينزف جرح ملتهب بدل ان تداويه تأتي بالفيروس حتى يبقى المرض في جسد الأمة من المستفيد من عنده حسنا احنا امام العلن والآن الخطبة مصورة وامام الاعلام والعالم يرى كل ذلك احنا الآن مو في غرفة مغلقة يا سادة نحن نتكلم للعالم جميعاً هذه كتب التاريخ ونناظر والمناظرة مفتوحة ان نذكر مع الذين قتلوا مع مولانا امير المؤمنين الحسين عليه السلام اذا كنت شجاعاً اذا كنت تبتغى وجه الله إذا كنت تبتغي وجه الله أقول إذا كنت تبتغي وجه الله لم جراح الأمة داوي جراح الأمة